Götabiblioteken biblioteken har fyra bokbussverksamheter i gång i Linköping, Norrköping, Söderköping och Motala. Bokbussarna är miniatyrer av vanliga bibliotek men på hjul vilket gör att de kan besöka platser och områden där medborgare annars har svårt att nå ett bibliotek. Bokbussarna är fulla med böcker men också annat som du som besökare kan förvänta dig av ett bibliotek. Kunnig och intresserad personal såklart som kan svara på frågor om både litteratur och andra medier. Men också hjälpa det att få igång ellån, att söka Göta bibliotekens databaser och mycket annat. Bokbussarna tar också ofta med sig samhällsinformation ut i bostadsområden och på landsbygden och är en naturlig knutpunkt för många. Tillsammans når bokbussarna i Göta biblioteken ut till många invånare. Den här dagen följer vi med Linda Karina, Linda Emily och Motala Bokbuss ut till Bråstorpsskolan för att träffa fritidsbarn och låta dem höra berättelser, lära sig mer om robotar och binär kod och få en titt in i bussen för att kika på och låna böcker. Sen tar vi oss vidare till Fornåsa för att träffa invånare där och höra om deras erfarenheter av och tankar om Bokbussen. Bokbussens uppdrag är att serva skolor, de mindre landsbygdsskolorna och kommunens förskolor med böcker. Och förskolorna ska vara ett visst avstånd från Stora biblioteket och sen är det landsbygden som vi åker till. Mm -hmm. samt de socioekonomiskt utsatta områdena i Motala som är Väster Ekeund och Självortenborg. Den heter i alla fall Om ni åker till förskolor så, så lånar de ju böcker, men det är dock det barnens första kontakt med ett bibliotek många gånger att de får komma hit i ganska lugn miljö. Det kanske bara är en personal och tre barn så de får en positiv första känsla för ett bibliotek. Och brorsan, Pierro, skjuter. Det finns ju absolut ju möjlighet att komma hit och få teknikhandledning, till exempel om man behöver hjälp med sin dator, eller telefon, eller sin, sin padda. Eller så kan man komma hit om man vill kopiera, eller man behöver skanna in dokument, eller använda en dator. Mm. Att man dricker. Mm. På en förmiddag så kanske vi åker till fyra, fem förskolor. Så det är ganska många som vi hjälper under den ganska korta tiden. Ute på landsbygden, till exempel Fonås och Otekård, där är vi ju varje vecka. Där låg man ner filialerna för kanske tio år sedan. Så det är meningen att Opusen ska ersätta den. Förskolorna är väl en för gång i månaden. Ja, mm. precis. Skolorna är lite olika. Oftast var 14:e dag tror jag. Mm. Många är jättetacksamma, speciellt på landsbygden. Och där funkar bussen inte bara för det här med utlåning utan det är en social punkt där man kommer både för att träffa oss och för att träffa varandra. Jag går på en lästecirkel och vi läser samma bok och sen så diskuterar vi den. Och då vill det till att man är ute i god tid som man får sin bok. Och därför är bokbussen så bra för de kan beställa åt oss. Och jag har ingen bil, så det är jätteviktigt för mig. Jag går och lånar varje vecka faktiskt, jag läser väldigt mycket. Och så lånar jag även till en före det detta granne som har väldigt svårt att gå. Och, eh, så jag tycker det är jätteviktigt. Jag känner inte för att åka ta bussen in till Måkval och dåna. Och sen är det också en bra sak. Jag tycker det är så lagom. Mycket böcker Det är väldigt svårt att hitta när det är ett stort bibliotek. Den här är precis lagom mycket. Jag själv jag använder inte bokbusset så mycket, men villa Vilaborg, kom de till förut och gör inte där längre. Och då tyckte jag att han pein kontakt, att bussen kom. Och att de som var i bussen kom in och pratade med de boende och kolla lite önskemål. Det har försvunnit. Så jag får bok, boklådor från biblioteket. Och eh, det är också en bra service men det där var ännu bättre. Med den kontakten när de kommer in. Och möjligheten då att kunna gå ut i bussen om man kan det. Jag läser väldigt mycket böcker och jag tycker det är en så att bokbussen kommer en gång i veckan. Man slipper åka i flera mil för att låna böcker, och det är jättebra man kan beställa. De här tjejerna brukar vara med mig i bokbussen och så säger de, får vi låna en bok? Nej, säger jag, det blir svårt att lämna tillbaka. Det blir det inte alls. Låt dem låna hur mycket de vill. Det fixar vi sen. Man kan ju lämna var som helst sen när man har lånat, så det är det som en fördel också. Vilket bibliotek som man än kommer till så kan man lämna boken. I Östergötland förstås. <laughs> det är väl där vi lånar böcker helt enkelt. Man går dit och beställer och behöver inte åka in till stan utan kan sköta det hemifrån. ja Smidigt också med barnen att man kan gå dit och låna böcker. Ja. Ja. Jag jobbar även i skolan och vi har inget skolbibliotek utan bokhusen är ju vårat bibliotek helt enkelt. Och det är väl jättebra med den personalen som är kompetent och det här hjälper, jag som sagt är lärare och bokpussens personal hjälper ju till jättemycket. Men det är ju, det är ju inte bara böcker utan det är även mycket talböcker. De är ju kanonviktiga. Det är många som inte kan läsa böcker och lyssna på mängder med böcker. Om man ska tänka på miljön så är det bra om vi har en bokpuss här och slipper åka till Mottala. Det är ju mycket folk som ska fram och tillbaka. Ja men så här på landsbygden så är det väl med det finns ju inte jättemånga ställen där man liksom träffas. Och det är väl inte så att man bestämmer sig för på bokhusen, men man träffar någon som man inte har sett på en vecka och det blir det här spontana mötet. Och då är de platserna, det är ju affären och lite andra föreningar, men just bokhusen är ju också ett sånt ja, ett nätverk så att säga. Så att, eh, många bra. äldre bor ju ensamma också och kanske inte kan ta sig och då är det ju en mötesplats för dem att träffas på bokhusen så, det är ju samma tid varje vecka. Ja. Yeah. Oh